ටොක් ටොක් ටොක් ටොක් ඔස්කෝපනිගෙන වාඩි මොකක්ද කියන්න තියන්නේ මේ ගස්තපල කියන්නේ මම මේ ගස්තපනේ උන්ට හොඳක් වෙන්න නම් ඕනේ මම එමත් කියන්න වෙයි. ආ යන්න කියන්න එනවා. ආ මොන්නේ අර ගස් කවන්න ඉන්න එක දැම්ම මේ කොරේජල් නෑ. අපි හිතට වැඩි මාරු සීන් එකක් ඈ. මාර්කේස් මේක. ඕ අනිවාර්යෙන් මොකක් කරේ a yeah.